Liviu Dragnea n-o posibil demiterea FTVR, au leu. Nu are niciun fel de susinere, dacă ea. Petraru a prezentat o înregistrare audio în care spune ce e FTVR, doina Gradea, ar fi jignit-o pe o jurnalistă a televiziunii publice, pe care ar fi numit-o cap de porc. Liviu Dragnea spune ce fac înregistrarea e real, iar ei au fost făcute acum sunt în înregistrare, Doina Gradea va fi demis. Liviu Dragnea, nu am văzut înregistrile, nici nu am auzit, nu le-am citit. O să mă uit pe ele, sper să nu fie ceva foarte grav. Dacă e ceva foarte grav. Reporter, anumit o cap de porc pe o coleg. Liviu Dragnea, au leu, pe ipoate iese sublinierea doamna de la TVR, doamna Gradea, ca alt doamn, e au feceturi, a fost un soft care a modificat vocea sublinierei. De unde se subliniere timp acum? Se citesc întâi. Eu vă promit ce nu are niciun fel de susținere dacă lucrurile stau a sublinierea.